Repus doncs només volia donar l'enhora bona pels, pels anys de, de treball conjunt i sobretot pots doncs donar molts ànims a, a continuar fent-ho així i més.